Що ми знаємо про гроші? Це такі собі папірчики, якими ми розплачуємося кожного дня, купуючи за них різні товари та послуги. Заради банкноту в наших кишенях ми гнемо свої спини як раби на галерах з місяця в місяць та з року в рік. Гроші стали такими важливими для нас, що зараз, можна сказати, вони набули особливого сакрального значення. Банкноти стали нашими іконами, а сучасна фінансова система є нашою релігією. Це віра в розмальовані папірці, яка визначає напрямок нашого життя, тому той, хто друкує ці папірчики, може з легкістю нами маніпулювати. Сучасна економіка помирає, її отрують кредити і для того, щоб не відійти разом із нею, я пропоную краще пізнати свого ворога. Історія створення грошей бере своє коріння з тих пір, коли люди почали збиратися в групи і утворювати перші первісні племена. Виживання спонукало нас до постійного обміну ресурсами між собою, що і породило перші економічні відносини. Ми міняли те, що мали, на те, чого нам бракувало, у відповідному ціннісному еквіваленті. Такий еквівалент визначити просто, і на його величину впливає лише два фактори – попит і пропозиція. Чим важче отримати річ чи послугу, тим цінніша вона буде і навпаки. Бартер став початком ринкових відносин, які стимулювали розвиток людства від первісного племені до сучасного інформаційного суспільства. Він був іскрою, що розпалив полум'я світової економіки. Розвиватися людству стало набагато простіше, адже можливість обміняти те, що потрібно на те, чого вдосталь, надала людству простір для професійного розподілу праці і зародження першого бізнесу. Маючи фрукти чи овочі, ми могли обміняти їх на зброю або знаряддя праці і навпаки. Таким чином забезпечуючи собі виживання необхідними ресурсами і інструментами. Люди змогли забезпечити своє існування, а головне, ми могли швидше розмножуватися, адже саме численність людей як нічого інше впливала на наше виживання разом. Ми могли протистояти диким звірям погодним умовам та іншим племенам. Саме збільшення населення і оголило його головні недоліки, адже з плином часу людське стадо множилось все більше і більше і потребувало забезпечення усіх своїх потреб у все масштабнішому об'ємі. Розвиток економіки і бізнесу потребує збільшення виробництва товарів, оптової торгівлі, а оптова торгівля, в свою чергу, вимагає постійного притоку необхідної сировини, який аж ніяк не міг забезпечуватися батором в достатній кількості. Адже постійно шукати тих, в кого є те, що нам потрібно, і віддавати саме те, що потрібно комусь, це надзвичайно важкий і довгий процес, що сильно приторможує торгівлю, як наслідок ріст та розвиток соціоналу. Таким чином бартер у зв'язку з малогнучкою системою обміну не давав змоги створювати та збувати товари і послуги в потрібному обсязі, що сильно сповільнювало ріст цивілізації в цілому. Потрібен був універсальний еквівалент обміну товарів і послуг, який би задовільнив потреби усіх сторін, і такий інструмент було блискуче знайдено. Метал що володіє унікальними природними властивостями – відносною м'якістю, коризійною стійкістю, візуальною красою, а головне – рідкістю та надзвичайно високою цінністю у зв'язку з величезними тратами на вибудобуток і обробку. Золото стало відмінним інструментом обміну та спонукало потужний поштовх розвитку бізнесу і технологій в усіх сферах суспільних взаємовідносин. Адже надавало можливість швидко збувати товари та послуги та цим самим нарощувати виробництво. Золото надало можливість наймати робітників, розширюватись і розвиватись. Компактність, довговічність, простота без перебільшень золота – один із найдовговічніших інструментів людства у сфері матеріальних взаємовідносин. Золото швидко замінило бартер та профінансувало стрімкі ріст людства, що допомогло нам захопити собою планету Земля. Не одна імперія виросла і загинула саме завдяки цьому блискучому металу. Цей інструмент дарував можливість швидко та точно обмінюватися благами цивілізації у будь-якому об'ємі та між будь-ким. Однак разом із тим золото володіло одним суттєвим недоліком. Його висока цінність при малих об'ємах породжувала інтерес не тільки торговців та бізнесменів, а й злодіїв. Заволодіти чужим золотом не так вже і складно, адже його плюси породжують і мінуси. Висока цінність та компактність робили його легкою і заманливою здобичу. Того часу золота лихоманка стала вічним мейнстрімом бандюганів, на основі якого створили нещитленну кількість кінофільмів і книг. В свою чергу, попит на чуже золото проводив і відповідну пропозицію на його захист. Первісна функція банку – це функція зберігання золота. Щоб сховати свої багатства від протиправних посягань негідників, люди йшли в банк напередане в зберігання золото їм давали боргові розписки. Папірчики з вказаним на них номіналом, що відповідає кількості наданого в банк золота. В будь-який момент на пред'явлення банкноти клієнтом банк зобов'язувався повернути золото з урахуванням плати за зберігання. В певний момент ми стали обмінюватися цими папірчиками між собою, продаючи і купуючи Товари та послуги вже в обхід золоту. Банкноти, що були забезпечені золотом, замінили його на ринку з великою швидкістю, адже покращували усі його властивості як універсального інструменту обміну. А різноманіття номіналу зробило значно ефективніше користування та транспортування банкнот. Банкнотами можна було легше та швидше обмінюватися, купувати і продавати, що значно пришвидшувало економічний розвиток людства. Банківська система росла і розвивалась, приносячи солідний дохід банкірам, що, звичайно, зацікавило іншу легітимну сторону суспільства. Виключно в цілях соціалізму банки націоналізовувалися, щоб забезпечити стабільність і надійність економіки, запобігти тероризму і відмиванню грошей. А насправді відбиралися багато в лиці чиновників задля отримання прибутку. Підприємства спочатку націоналізовуються, потім приватизовуються і знову по кругу. Банківська діяльність стала поширюватися вже за межі окремих держав. Виникла потреба здійснення обміну ресурсами між різними країнами за допомогою банкнот. Однак банкноти в кожного свої як визначити вартість одного виду банкнот до іншого. Тут починає своє життя таке поняття як валюта. Ціна валюти визначається за допомогою співвідношення наявного золота в казні та загальної кількості виданих банкнот. Наприклад, в казні Банку України знаходиться 10 кг золота, а всього видано 20 тисяч гривень в обігу. В такому випадку співвідношення 1 до 2, а саме 1 грам золота дорівнює 2 гривня. З іншої сторони, в казні США теж 10 кг золота, однак видано в обіг 10 тисяч доларів. Співвідношення буде 1 до 1. 1 грам золота дорівнює 1 долару. Тобто при обміні гривні на долар співвідношення курсів становитиме 1 долар 2 гривням. За допомогою обміну валют міжнародна економіка, купівля і продаж іноземних товарів і послуг включили форсаж, а маховик виробництва і збуту зірвало з місця. Розширились міжнародні економічні зв'язки, виникли Нові ринки. Світ став глобалізовуватися та розвиватися цими мильними кроками, і все було б дуже солодко, однак людська задоба не знає межі. Що таке кредит, і в чому ж його суть? Кредит це банкноти, видані в тимчасове користування з метою отримання прибутку. Загалом кредит. Це ліки геотрута одночасно. З однієї сторони кредит дає можливість економіці розвиватися у короткостроковій перспективі. Адже mm -hmm. гроші, видані в користування, йдуть на купівлю товарів чи послуг, що в свою чергу профінансує виробництво цих товарів, а значить забезпечить і дохід бізнесу та робітникам що займається виробництвом. Тому гроші для економіки, як кров для хворого пацієнта, з іншої сторони видані в кредит гроші спричиняють збідніння людей в довготривалій перспективі і деградацію органів пацієнта, так як ця кров поганої якості, вона штучна. Чому так? Наприклад, банк видає 1000 гривень в користування під займи, отримуючи при цьому дохід у вигляді відсотків. Однак, в момент передачі коштів клієнту, золото при цьому в казні більше не стає. Ніхто не приносить золото у збереження, тобто гроші, видані клієнту в кредит, не забезпечені нічим, це по суті гроші з повітря. Тому кров, яка створена штучно, в змозі лише на деякий час покращити життя хворого, але не вилікувати його. З точки зору здорового глузду це шахрайство, адже клієнт отримує нічим не без забезпечені кошти, а банкір заробляє справжні гроші на відсотку від користування фальшивими. Адже відсотки, повернені клієнтом, будуть зароблені працею, а кредит це просто намальовані цифри на папірчику. Але що буде, якщо клієнт не поверне гроші? Незабезпечені нічим папірчики безповоротно попадуть в ринковий оборот. Що спричинить збільшення номінальної кількості банкнот без збільшення золотих резервів в казні. Згадуючи поняття валюти, ми розуміємо таку неприємну річ. Українського золота в казні 10 кілограм, але банкнот, на ринку з урахуванням того, що кредит не повернули вже не 20 тисяч гривень, а 21 тисяча гривень, і курс гривні тепер складає 1 грамм золота до рівня 2,1 гривні. А простіше кажучи, гроші подешевшали і товарів США можна купити менше, ніж раніше. Таким чином кожен неповернутий кредит спричиняє інфляцію. А інфляція, в свою чергу, обесцінює вартість банкнот. Економіка погіршується. Виробництво падає, а люди отримують менше товарів і послуг за наявну заробітню платню. В свою чергу, безробіття та обідніння людей породжує бунт та скидання еліт з їхніх теплих легітимних місць. Запобігти цьому, як не дивно, допомагає той самий, вищезазначений кредит. Новий кредит дає можливість наростити об'єм виробництва товарів і послуг. Забезпечивши потреби населення в короткотривалій перспективі та зберігши при цьому на деякий час робочі місця, а збережена робота людей гарантує, що селяни не піднімуть поміщика на вилах. Тобто виникає постійна необхідність до економіки, що створює замкнуте коло – кредитну бульбашку, яка постійно роздуває економіку новими гріжми. Вічно така система не проживе, адже рано чи пізно гроші просто не будуть коштувати нічого та в майбутньому стануть дешевші, ніж їх собівартість виробництва. Наглядним прикладом може стати, словно Венесуела, де гроші є дешевшими, за туалетний папір. І зупинити цей процес вже неможливо. можливо. Його можливо лише уповільнити, щоб селянам не так пекло. І робити це допомагає облікова ставка. Організаціями, які друкують і кришують банківську систему в різних країнах, як правило є Національні банки. Національні банки друкують банкноти та не просто видають їх іншим банкам. Національні банки кредитують і ліцензують приватні банки, а відсоток за користування цим кредитом і є обліковою ставкою. Таким чином, піднімаючи чи опускаючи облікову ставку, можна регулювати попит і пропозицію на гроші в державі, тим самим збільшуючи і зменшуючи кількість грошей у системі. Іншими словами, облікова ставка це вартість крові для працієнта. Поки крові багато, вона підтримує життя, але й повільно отрує органи, так як вона штучна. Отже, за допомогою облікової ставки держава може регулювати швидкість інфляційних процесів та на деякий час відстручувати бунт шляхом їх звикання до нової реальності існування. Таким чином, один кредит породжує інший кредит і виникає постійна необхідність у грошах та збільшені виробництва. Так, сама система кредитування і в цілому світова економіка повільно, але впевнено котиться у рецесію. Ще одним цікавим, однак, не менш абсурдним інструментом є депозит. Депозит це один із різновидів кредитування, однак кредитором тепер виступає не банк, а сам клієнт. Клієнт кредитує банк, надаючи йому в користування свої кошти, очікуючи, натомість, отримати прибуток у вигляді відсотків. Але насправді заробляє лише той, хто придумав лохотрон. Поглянемо на депозит очима інфляції. Отримуючи депозитні кошти від клієнта, банк заробляє на них за допомогою фондової біржі та переводить ці гроші в різні дефляційні активи, однак виплачує кредиторам їх прибуток грошима, що піддаються інфляції. В середньому це відсоток виплат і дорівнює відсотку інфляційних процесів в країні. Розглядаючи різні депозитні умови, можна зрозуміти, що частіше за все реальна вартість депозитного вкладу за період його зберігання в банку не просто не збільшується, а й часто зменшується. Але ви можете заперечити на кшталт. Депозит в банку – це не щоб заробити гроші, а зберегти їх. Ну добре, розглянемо банк з точки зору його першочергового призначення з точки зору компанії, що надає послугу зберігання матеріальних цінностей. Сьогодні справжня угода, що ми підписуємо в банку, віддаючи свої кровні гроші у депозит, насправді така. Ваш вклад може бути використаний з метою отримання прибутку. Банк не несе матеріальної відповідальності за інфляційні процеси, та можливе знецінення вкладу. Банк не несе прямої матеріальної відповідальності перед вкладником у випадку банкрутства. Вкладник не може отримати депозитні кошти раніше спливу терміну договору. Словом, ці умови депозиту прямо пропорційно відрізняються від кредитного договору. Таким чином, частіше за все, в людей більша ймовірність Саме втратити гроші в банку, ніж щось зберегти чи, боронь боже, заробити. Але чи є альтернатива депозиту? Mm -hmm. Існує багато видів цінних паперів, однак акції та облігації складають переважно більшість їх кількості на фондових ринках. Суть цих інструментів полягає в отриманні прибутку шляхом інвестування в розвиток підприємств та держав, при цьому маючи набагато більше прав та захищеності як інвестор. У разі успішного розвитку компанії чи країни, вартість на їх цінні папери – Подорожчий. У разі ж деградації чи вибраного хибного шляху руху, вартість значно впаде. Це ставки, на яких можна непогано піднятися, про що віддають найбагачі люди світу. Гравці, що знають, на яку конячку можна ставити. Прикладом може слугувати історія життя такої відомої особистості, як Натан Ротшильд. Протягом свого життя Ротшильд створив по всій Європі потужну фінансову мережу. Крім цього, в нього була і власна кур'єрська служба. В цей час йшла масштабна війна між Францією та Великобританією. Вирішальна битва цієї війни відбувалася в другій половині червня 1815 року під Ватерлоу, де об'єднані війська під командуванням герцога Веллінгтона зійшлися в сутичці з військом Наполеона За результатами цього бою Держпапери країни-переможця повинні були стрімко піднятись, переможеного натомість упасти. Будучи одним з головних гравців лондонської фондової біржі, Натан отримав звістку про перемогу Веллінгтона на добу раніше інших. Натан... Міг скуповувати англійські державні папери в очікуванні зростання курсу, але чинив хитріше. Вранці 20 червня він з'явився на фондову біржу і почав продавати державні папери Англії. Біржові гравці зрозуміли, що Ротшильд... Дізнався переможця. За лічені години курс обрушився. Усі ринулись продавати державні папери Англії, а Ротшильд тим часом тихо, через своїх агентів за безцінь, скуповував весь обсяг англійських державних паперів. Офіційне повідомлення про програш Наполеона під Ватрелоу прийшло тільки на наступний ранок. Курс держпаперів Англії підскочив до небес, принісши Натану колосальну суму та зробивши його найбагатшою людиною в Великобританії. Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки поступово накопичувала різницю між кількістю неповернених кредитних грошей та кількістю наявних запасів золота в казні. Результатом такого процесу є інфляція в вартості грошової одиниці. Таке збиткове кредитування продовжувалося занадто довго, що в результаті призвело до катастрофічних наслідків. Ці наслідки назавжди увійшли у світову історію під назвою «Велика депресія». Намагаючись врятувати ситуацію, ФРС вирішило знищити значну кількість Грошей, тим самим зрівнявши еквівалент банкнот до кількості золота, однак результат виявився протилежним очікуваному. Низька кількість грошової одиниці на ринку призвела до падіння рівня ринкових відносин. Різке падіння рівня товарів на ринку просто вбило торгівлю і призвело до потужної стагнації. Тимчасова рецесія перетворилася в депресію. Це була потужна економічна криза, яка настала в 1929 році та тривала до кінця 30-х років. А, враховуючи залежність більшості світових ринків від американських, це... Криза торкнулася кожної, доходи і прибутки впали. Одночасно міжнародна торгівля знизилася більше ніж на 50%, а безробіття зросло до 33%. ФРС залишився лише один варіант. Якщо не виходить знизити інфляцію знищенням грошей, потрібно просто Добавити вказну золота. Виконавчий указ номер 6102. Документ, підписаний в 1933 році президентом США, і яким американським громадянам заборонялося накопичення золотих монет, золотих злитків і золотих сертифікатів, указ вимагав від громадян США продати Федеральній резервній системі золото за встановленим державою курсом. Так як світова економіка дуже сильно постраждала після перипетій війни, їй потрібно було одне – стабільність та надійність для відновлення і росту. Одразу після завершення Другої світової війни скликалась Бреттон-Вудська конференція, тою якої було створення нової міжнародної валютної системи. Її основним – Принципом стало використання долара як основного резервного та вмінного міжнародного інструменту. Коротше кажучи, долар ставав наряду з золотом у забезпеченні національних валют країн. Чому саме долар? Все просто. Стабільність економіки Сполучених Штатів була найкращою у світі. Так як саме Сполучені Штати найменше постраждали від війни, а кількість золота в казні, США могла забезпечити стабільність самого долара. Країни закупали в Сполучених Штатах долари в обмін на своє золото. Звичайно, Штати по старій схемі зобов'язувалися забезпечити свою валюту цим золотом, що дуже не подобалося одвічному заздрісному конкуренту. Так, 1944 рік ознаменував собою запровадження Бреттон-Вудської фінансової системи та початком Холодної війни, адже СССР не признавав лідерство США та вирішив будувати свою систему ринкових, ринкових взаємовідносин, обираючи при цьому населення до останньої крихти. Результатом цього зіткнення – Стала геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між Радянським Союзом з одного боку та Сполученими Штатами з іншого, що тривала з кінця 40-х до початку 90-х років минулого століття, аж до розпаду самого Союзу. Але не Штати були істинною причиною розпаду. Справа в тім, що відсутність бізнесу, а як наслідок конкуренції, в наступному приводили до... Постійною стагнацією спонукали використовувати єдиний ресурс, що був у володінні СССР. Це людський ресурс. В кінці кінців жадібність чину Союзу перемогла. Внаслідок економічного краху вони вирішили в кінець обкрасти людей і відібрати левову частину благ в казну приємниць. Квазі розгави, що і по сьогоднішній день в крадіїв у законі маргіналізує своє населення і намагається відібрати ресурси у чужого народу. Сполучені Штати забезпечили ріст та розвиток світової фінансово економічної системи. Однак кредити нікуди не поділись і в кінець кінців ми зіштовхнулися з новою. Кризою і новою проблемою. Світове кредитування економіки спричинило нову хвилю спаду і для того, щоб стабілізувати ситуацію, окремі держави вирішили викупити усе своє золото в США в вовбін на долари. Однак різка зміна балансу доларів і золота в казні США спричинили б нову велику депресію. З 1976 року була запроваджена нова Ямайська фінансова система. Ця система передбачала відмову від ряду принципів Бреттон-Вудської валютної системи, а саме відмову від повного забезпечення доларів золотом. Що це означає? Тепер назад все золото одразу країни не могли викупити, а лише якусь обмежену частину, що забезпечило стабільність економіки США і можливість за допомогою облікової ставки дещо стабілізувати ситуацію. Спочатку це викликало обурення у спільноти, але згодом усі догнали, що як би там не було, долар – це найстабільніша валюта. Сьогодні ж при будь-якій кризі усі біжуть в банки та купують долари, адже США грамотно вистроїли законодавство шляхом Верховенство права. Таким чином іншим країнам зараз просто вигідно купувати долари, так як вони менш вразливі до інфляції порівняно з національними банкнотами. Що робить долар на сьогоднішній день найстабільнішою валютою, яка наряду з золотом забезпечує золотовалютні резерви національних банків? Тобто саме від золота і доларів Плюс інших резервних валют залежить ціна і стабільність національних валют, що робить нас в якійсь мірі залежними від цих папірчиків. І саме тому інфляція доларів і інших валют в перспективі спричинить нову глобальну кризу і поставить крапку на цій фінансово-економічній системі. Минуло століття з моменту великої депресії і майже 50 років з моменту запровадження ямайської фінансової системи. За цей довгий час світ не змінив свою політику і продовжував безперестанне кредитування, збільшуючи кількість валюти на світовому ринку. Результатом цього на сьогоднішній день є все наростаюча нова депресія. Таким чином ситуацію Можна вирішити в принципі кількома способами. Перший спосіб – зменшити кількість грошей в економіці. Це спричинить більший попит на них і як наслідок вищу вартість, але їх низька кількість спонукає занепад ринкових відносин та вб'є споживання товарів і бізнес в цілому. Результат – підняття еліт на виво. Другий варіант – збільшення золотовалютних запасів казни. Прийдеться йти по головам, відбір золота і ресурсів у громадян чи інших держав, розв'язання війн, чим і займається, облікає приємність. Третій і найжорстокіший спосіб – зменшення кількості людей. Якщо зрівняння золота – гроші люди не вдається без наслідків для еліт прибрати перші два складники, то потрібно прибрати останній, у результаті чого – Відбудеться розподілення наявних грошей на меншу кількість населення. Кажучи по-простому, чим менше людей, тим більше грошей можна на них розділити. Як це зробити? Пандемії, локальні війни, деградація, безпліддя словом, зменшення популяції населення. Як вижити? Є лише два дефляційні інструменти на нашій планеті, що зможуть допомогти зберегти своє життя, багатство і ресурси. Це золото і цифрове золото. Що, щоб не пропустити цікаву інформацію, я пропоную вам підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Тут ви зможете отримати унікальну інформацію, та пізнати цей світ трохи ширше.